«Тут видно, з цього, моменту, з цього міста практично все починалося. Здесь теж внизу мокрий пол. Тобто по обі стіни по цьому шву просачувалася вода». Костянтин Тихончук показує наслідки вчорашнього нічного дощу в своєму помешканні. Мокрі шпалери відходять від стін. На стелях – плями. Ось «Ця стінка вся була мокрая. Тобто вода дійшла від прихожей по стикам вверху, дійшла сюди. У паете аркі, виходить, це теж все текло. Арка стала вода і все по етай стіні. За мебіль там теж текло. Це відео Костянтин Тихончук зняв в ніч проти вівторка, 2 листопада. Тут видно, як вода крапає зі світильника, з електроприладів та біжить зі стелі. Чоловік говорить, таке відбувається не вперше, але через те, що квартира знаходиться в стані ремонту, спочатку не переймався. Це вже був Третій раз, як я побачив, що мене затоплює, але перші два рази було ну, все не так критично. Ну, трошки, трошки вода капала з, зі стелі, ну, я не переживав, от. але от цієї ночі десь в 10 вечора почався дощ, і, і який лив буквально до ...четвертої години, а може й п'ятої ранку. І це всю ніч, всю ніч я підставляв якісь таз... ...який бігав, це все витирав, щоб не затопити ще якихось сусідів». Крівлю дах у будинку почали знімати у вересні. На цьому відео кадри технічного... ...поверху відзняті сьогодні. Пліснява, мокрі плями, подекуди ще крапає вода. А це відео відзняти Костянтином Тихончуком 13 жовтня. «Зняли верхнє покриття з криші. Це десь сталося ще у вересні. Ось, а потім чи не було робочих, чи може, чи може були е, в, в будівників якихось, якісь інші свої про проблеми, але ніхто цим не займався. Ось, покриття не було, а дощ був. Е, таким чином все, вода, вода, вода потрапляла на технічний поверх, а з технічного поверху, там вже немає ніякого захисного покриття, вона потрапляла і далі до квартир тих, хто живе знизу. Дах будинку «Понікольський-80» ремонтують за міською програмою 90 на 10. У 2019 році співвласники будинку оплатили та зробили проєктно-кошторисну документацію. Витратили близько 30 тисяч гривень. Протягом 2020 року стояли в черзі. В серпні 2021 року на об'єкт зайшла підрядна організація «Товариство з обмеженою відповідальністю ВІЛА БУД». Половину від своїх 10 а це 24 тисячі гривень, мешканці будинку сплатили в серпні. Протягом цього часу вже телефонували ...директору підрядної компанії та повідомляли про те, що вода заливає квартири. Сьогодні склали акт. «Попередньо я йому зателефонувала, пояснила йому, що акт я підписала. Кажу, черга за вами. Він сказав, там хлопці є, спустяться, подивляться. Не знаю, чи приходив до Кості хтось, чи фіксували, що саме там сталося. Я кажу, ми все, що написано в акті, ми зафіксували. І це дійсно так, нічого не видумано». «Вони трохи посумнівалися, бо вже сухі стелі, вони сумнівалися в тому, що це відео, яке я виклав, було зроблено вчора, ось ну, по, по, там, чіпали там, стелі, стіни, але ну, врешті-решт погодилися так, що треба складати акт». Директор підрядної організації «ТОВ Вілабут Віталій Моцкуляк телефоном розповів, наразі приступили до роботи над основною покрівлею, всі роботи планують закінчити за два тижні. Ненакритим дах тримали задля того, аби витримати термін по виконанню стяжок. А компенсувати наслідки затікань або зробити ремонт готові в разі, якщо власники квартири зроблять кошторис. «Для того, щоб знати, на яку суму там потрібно зробити ремонт, то він може до будь-якої спеціалізованої організації, або, можливо, буде краще, через нашого замовника, департамент ЖКХ. У них є спеціалізовані організації, які можуть е, зробити е, коштури і сказати, що йому це, це буде коштувати стільки це тільки. Замовник робіт – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, представники якого сьогодні були на місці та бачили ситуацію, говорить телефоном заступник начальника управління житлового господарства Олександр Рєпін. «Сьогодні була проведена позапланова перевірка, як проходить капітальний ремонт, були виявлені місця затікання, була проведена бесіда з ...керівником підрядника, будемо приймати якісь заходи». За словами Олександра Рєпіна, відповідальність за затікання на підрядній організації. Доки не буде усунено наслідки затікань, департамент не розраховуватиметься із підрядником. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.